يا <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده يا جماعه هنعمل ايميل في سيرفر الغزاله تسعه واربعين عاملين ايميل فيه واللي عايز يسجل معانا فيديو في ايميل في سيرفر الغزالة يقدر يسجل معانا عادي نخش دلوقتي سيرفر الغزالة تسعة واربعين أنا عامل فيه ايميل مسميه اسكندراني ألعاب وقعدت ألفن عليه ونخش ونشوف أوضاع السيرفر أو ده الايميل اللي أنا عملته فيه لسه عامله كملش ربع ساعة انا ندوس على عناصر جانا جوايز كتيره ايه نشغل صوت اللعبه بس مستوى ثمانيه وخمسين وكملت شربها ساعه وصلت لمستوى مستوى ثمانيه وخمسين نلبسها وسنه المقيده المقيد في الحر ولم الحر في المقيد بس كده يا جماعة واللي عايز يسجل معنا فيديو في سرفر الغزاله تسعة واربعين يقدر يسجل معنا عادي كل اللي عليك هتكتب اسكندروني دوت ألعق اتكلمنا عادي ونسجل الفيديو مع بعض شوف فكرتك ايه ونسجل فيديو مع بعض تمام كده يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من حضراتكم اللايك والإشتراك وفعل زر الجرس وسأليه